ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں شکریہ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمایہ حسن میں سے پینتالیسویں نمبر پر فورٹی ففتھ اور وہ المجیب المجیب المجیب کو مانا قبول فرمانے والا قبول کرنے والا یعنی جواب دینے والا یعنی قبولیت کے معنی میں اور یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے اس کی عادت جو ہے پچپن ہے 55 پچپن عدد ہیں اور اس کا مفرد عدد ایک ہے اور قرآن کریم میں یہ نام جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دو جگہ پر دہرایا ہے اور بڑا بابرکت نام ہے مجیب اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو انسانوں کی بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرما دیا وہ قال اور بکمدونی استجبل کہ فرمایا کہ قال اور بکم تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ مجھ سے دعائیں مانگو اسجبلو کو میں ان کو قبول کروں گا سبحان اللہ تو گویا کہ وعدہ قبولیت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے لیکن بس شرط یہ ایک بندہ مانگے صحیح جب صدقے دل سے بندہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و کے دربار میں کسی چیز کی قبولیت ہوتی ہے تو یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں اس لیے اور اللہ تبارک وطع اتنا کریم اور رحیم ہے کہ وہ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ حالت اضطرار اور تڑپ اور بے قراری میں جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک وطالع یقیناً اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں بڑا بابرکت نام ہے اس کے عجیب و غریب فضائل و فوائد ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ قبولیت دعا میں اس کو بڑی تاثیر ہے کہ دعا آپ کی قبول ہو جائے اس میں اس کی بڑی تاثیر کیونکہ اس کے جو ہے وہ عدد پچپن ہے اور مشاکق سلسلہ لکھ ہیں کہ پچپن کو جو ہے وہ آٹھ مرتبہ ضرب دو تو جتنا عدد بنے اتنا عدد اس کا ورد کر کے کوئی بھی دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا یقیناً قبول کر لیتے ہیں جی تو کیا کہ پچپن کو آٹھ سے جب ضرب دے ضربِ غار میں چار, چار سو چالیس جی بنتے ہیں جی جی تو چار سو چالیس جی مرتبہ اس کا ورد کیا اب اللہ کی گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے یا کوئی بھی چھوٹا درود یا بڑا درود یاد ہے وہ پڑھ لے اور اب وہ جو اپنی حاجت وہ مانگے ان شاء اللہ تین دن کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالی یقین اس کی قبولیت کے آثار ظاہر کرتا ہے, کر ہے سبحان یہ اس میں تاثیر اور دوسرا اس میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ سفر میں جاتے ہیں سامان چوری ہونے کا خطرہ ہے یا دکان بند کرتے ہیں آپ سامانوں چوری ہونے کا خطرہ ہے تو سفر میں اگر گئے تو سفری بیگوں کے اندر جس میں سامان رکھا ہے ایک پرچی پہ المجیبو لکھ کے پرچی ڈال دیا کر ایک بیگ میں ہر ایک پاکٹ میں ایک ایک پرچی ڈال دی المجیبو کی اور سوار کر دیا سامان انشاءاللہ ایک سوئی بٹن بھی چوری نہیں ہوگا ضائع نہیں ہوگا ورنہ عام طور پہ آپ کو ہوائی جہازوں میں بھی سامان آگے پیچھے ہو جاتے ہیں پھر بندہ کلیم کرتا پھرتا رہتا ہے پریشان ہوتا ہے یا دکان دکان دکان, دکان میں سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں تو الم جی جیب وہ ہے کاغذ پہ لکھ کے وہ آپ سوٹ کیس کے اندر ڈال دیں انشاءاللہ وہ چیز جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگی چوری نہیں ہوگی جس میں تاثیر ہے اور ایک تاثیر بڑی عجیب ہے سر کے درد کے لیے تین مرتبہ پڑھ کے دم کیا جائے کیسا بھی سر کا درد ہو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذرا قوی تاثیر ہو جائے تو اس تین کو آپ جو ہے آٹھ کے ساتھ ضرب دے دیں کہ آٹھ مرتبہ دورائیں تو آٹھ تو چوبیس بن گیا تو 24 فور ٹائم اب یا مجھے یا مجھے یا مجھے اپنے سر میں درد ہے ہاتھ سر پکڑ کے چوبیس دفعہ یا مجھے پڑھ کے پھونک دیں کسی اور کے تو اس کا ماتھا پکڑ کے یہ چوبیس دفعہ پڑھ کے پھونک دیں تو رائٹ right وے درد سر کا ختم ہو جاتا ہے یہ اس میں خوبی ہے اور یہ خوبی یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے میں مشابود بن جاؤں جب بھی کوئی دعا کیا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کر لیا کرے اس کا طریقہ یہ ہے کہ طلوع شمس کے وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بیٹھ کے اس کا ورد کرنا ہے یا مجیبو کا اور میں جیسے کہ بتایا کہ لکھا تو یہ ہے کہ کا دفعہ ورد کر لیں لیکن اس کو آرٹ کے ساتھ ضرب دے تو تاثیر قوی ہو جاتی ہے اب پچپن کو آٹھ سے ضرور دیجیے چار سو چالیس بن گئے تو چار سو چالیس مرتبہ طلوع شمس کے وقت میں اب یا مجھے پڑھنے شروع کر دیں تو ظاہر کہ طلوع شمس کا وقت جو آٹھ دس منٹ رہتا ہے کہ جس وقت میں کوئی نماز وغیرہ پڑھنا ممنوع ہوتا ہے لیکن آپ اس وقت یہ ذکر کر رہے ہیں آٹھ دس منٹ میں آپ نے ختم ہو گیا آپ کا یہ قصہ اور دعا کر لی تو یہ مسلسل کرتے رہے نائنٹی ڈیز نوے دن یہ عمل کر لیں آپ کو اللہ تبارک وطال اپنے الطف سے مسیاب العوت بنا دیں گے جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعا قبول ہو جائے گا یہ اس کی تاثیر اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی جگہ گئے آپ چاہتے ہیں میری بات سنی جائے وہ جب کسی باس کے پاس گئے کسی حاکم کے پاس گئے اور آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے تو یا مجیو کا ورد کرتے ہوئے جائیں گھر سے مسلسل یا مجیو یا مجیو پڑھتے ہوئے جائیں اور پھر وہ حاکم کے پاس یا باس کے پاس یا انٹرویو میں جائیں یا بیٹھ جائیں ان فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا اس میں تاثیر اور جہاں تک خواب کا تعلق ہے خواب میں اگر یہ لفظ سنا اور پڑھا تو اس کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو قبول کریں گے اور آپ کو نیک سال اولاد عطا فرمائیں گے یہ اس کی بشارت خواب بہت خوب بات بات یہ وہ بابرکت حضرت ایسی کنجی ہے یہ کہ جو جو میں سمجھاؤں ہوں اس میں وہ ایک ہی بات اگر ہم اپنے پلے باندھ لیں جس میں یہ کہ وعدہ قبولیت ہے اس میں بالکل بات مانگنے کی ہے سر تو جب وعدہ قبولیت ہے اور پھر چار سو چالیس دفعہ کا اگر کیا جائے تو یہ بات تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے اس کے بعد تو باقی ساری باتیں ختم ہیں یعنی یہیں پہ جو بھی دعا مانگنی ہے اور مانگنے کا طریقہ بھی آپ نے بتا دیا کہ کیسے مانگنا ہے تو ویسے مانگ لیں اور اللہ نے وعدہ قبولیت کر لیا ہے تو یہ تو المجیب تو بہت ہی کارامت نسخہ ہو گیا زندگی کے سارا سارے حل اس میں آ کیا بچوں کی شادی ہو کیا نوکریاں ہوں کیا حفاظت چاہیے سامان کی یا باقی دیگر اشیاء کی تو سبھی کچھ تو موجود ہے اور چار سو چالیس دفعہ تو بڑی آسان بات ہے ویسے پچپن دفعہ نہیں تو چار سو چالیس تو اور اور پھر ایک بات اور کہ آپ نے کہا مستعب دعویٰ میں شاید صحیح کہہ رہا ہوں دعویٰ دعویٰ یعنی یعنی وہ بننے کے لیے صرف نائنٹی ڈیز کی اگر اس کے اوپر محنت کر لی جائے تو یعنی پھر آپ کی آپ کی قربت ہو گئی اور ساری دعائیں قبول ہونا شروع ہو سبحان سبحان بہت خوب حضرت یہ ایسے نسخے ہیں کہ اگر ہم لوگ سمجھ لیں صحیح بات اور ان پہ عمل کر لیں تو ہم تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں جنت بھی کھڑی اور دنیا بھی کڑی دونوں ہی باتیں بہت خوب بہت बات. شکریہ <laughs>